السلام علیکم دوستوں میں ہوں وسیم صاحب اور آپ کو اپنے چینل ایس ٹیکس ہول میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر فیس بک کی آئی ڈی بلاک ہو جائے تو اس کو ان بلاک کیسے کرواتے ہیں ڈسیبل ہو جائے تو اس کو انیبل کیسے کرواتے ہیں یہ میں اپنی ایک آئی ڈی لاگ ان کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ میں نے آئی ڈی پاس لکھا ہوا ہے آلریڈی تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو اور بھی میں لاگ ان کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں جناب یہ آپ کے سامنے اسکرین آئے گی کچھ اس طرح آتا ہے کہ یو اکاؤنٹ ہیز بین ڈس ایبلڈ For more information, if आर इफ़ यू थिंक यूर अकाउंट वॉज डिसेबल्ड बाई मिस्टेक प्लीज़ विजिट द हेल्प तो आपने क्या करना है आपने सिंपल इसको लॉगआउट कर देना है ठीक है और अभी हम जाते हैं डिटेल में कि इसको रिकवर कैसे करना है लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ब्लॉक होती क्यों है तो जनाब आपने facebook.com डॉट कॉम लिखना है ये ये पेज ओपन हो जाएगा ठीक है फेसबुक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं डाटा यूज के हवाले से تو جب ہم ان کو وائلٹ کرتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ آتا ہے پھر وہ آئی ڈی کو پرماننٹلی یا ٹیمپرریلی بلاک کر دیتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی ہم آپس میں دوستوں کے ساتھ فیس بک کے گروپس کے لنکس یا کچھ ایسے لنکس شیئر کر دیتے ہیں جو کہ شیئر کرنا الاؤ نہیں ہوتا تو وہ شیئر ہو جاتے ہیں تو فیس بک والے اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ ان کی نظروں میں آتے ہیں تو وہ پھر اس اسپیسیفک کی آئی جو تو اس آئی ڈی کو ریکور کرنے کے لیے ہم ٹائم ضائعے بغیر چلتے ہیں آپ نے موبائل میں جانا ہے ٹھیک ہے موبائل میں جا کے آپ نے لکھنا ہے مائی پرسنل فیس بک آئی ڈی ڈسیبل یہ آپ نے لکھنا ہے جیسے ہی آپ یہ لکھیں گے تو یہ آ جائے گا یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ والا فرسٹ والا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے یہاں پہ آپ نے یہ پہلے پڑھ لیں آپ یہ کیا کہہ رہا ہے कि इफ़ यू बिलीव यूर अकाउंट वॉज डिसेबल्ड बाई मिस्टेक प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो वी कैन इन्वेस्टिगेट ओनली सबमिट दिस फॉर्म इफ़ यूर अकाउंट हैज़ बीन फॉर वायलेटिंग फेसबुक स्टेटमेंट ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ़ यू कॉन्ट एक्सेस यूअर अकाउंट फॉर अ डिफरेंट रीज़न प्लीज रिटर्न टू द हेल्प सेंटर अगर तो आपको लग रहा है कि आपने ये फेसबुक की जो है स्टेटमेंट ऑफ राइट वगैरह की वायलेशन की है तो आप ये फॉर्म फिर सबमिट करें और अगर आपने ایسا نہیں کچھ کیا تو پھر آپ ہیلپ سینٹر میں جا کے ہیلپ لے لیں تو اس میں ہم نے ٹائم ضائع کیے بغیر یہ جو پہلا ہے لاگ ان ای میل ایڈریس اس میں آپ نے وہ ای میل آئی ڈی یا وہ فون نمبر دینا ہے جو آپ نے اس اس فیس بک آئی ڈی میں دیا تھا تو میں یہاں پہ اپنا جو ای میل آئی ڈی دیا تھا وہ ای میل آئی ڈی دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اپنا نام لکھتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنا نام لکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو سبمٹ کر دوں گا نارملی یہ 24 فور میں ہو جاتا ہے اور جیسے ہی 24 فور میں یہ ہو جائے تو آپ نے جب اس کو سبمٹ کرنا ہے تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے بار بار ٹرائی کر کے لاگ ان کر کے نہیں دیکھنا ہے اس کو جیسے یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو فیس بک کی طرف سے ای میل آ جائے گی اچھا یہ تو ہو گئی آپ نے ای میل بھی ڈال دیا अपने नाम भी लिख दिया और इसके बाद नीचे वो आईडी मांग रहा है आईडी में आपने अपना शिनाख्ती कार्ड स्कैन करके रखना है या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर रखा हुआ है मैं अभी वो अटैच करता हूँ ठीक है तो मैं इसको अटैच करता हूँ ये देखें जनाब मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अटैच करता हूँ इसके साथ ये, रहा। ये मैंने अटैच कर दिया और अब मैं इसको सबमिट करूँगा सेंड सेंट, सेंट पर क्लिक करूँगा तो ये सबमिट हो जाएगा तो ये विद इन ट्वेंटी आवर्स हो जाता है लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने जब तक आपको ई ना आ जाए आपने इसको लॉग इन नहीं करना अगर आप लॉग इन करेंगे तो फिर बार बार लॉग इन करने से मसला हो सकता है तो ये सबमिट हो रहा है जैसे ये होगा इसके बाद मुझे मैसेज आ जाएगा ठीक है ये ये देखें नीचे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक वी मे रीच आउट टू यू ایف وی نیڈ مور انفارمیشن تو جناب یہ اتنی سی ویڈیو تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا چینل کو دوستوں ان شاء اللہ کچھ دنوں میں میں پراپر جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کے ٹوریلس بھی لانے والا ہوں تو آپ کی محبت کا انتظار رہے گا شکریہ اللہ حافظ